السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شقة متفرعة من شارع شهاب الشقة مسحتها مية وتمانين متر اتفرج عليها الأول من الريسيبشن. كده الريسيبشن. وعلى الشقة على الشارع عليها هنا حمام الضيوف نجيب بعد كده نلاقي هنا المطبخ بين حمام الضيوف الأول وبعدين هنا المطبخ ونطلع السفرة والصالون والاندري بعد كده هنطلع في المستوى الثاني في مستوىين هنلاقي حمام الاول على يدنا اليمين، اول اوضه على يدنا الشمال بعد كده بنطلع نلاقي الغرفه الثانيه الرئيسيه طبعا الشقه على الشارع مش خلفيه بس معلش البلكونات متقفله والاوضه رئيسية مساحتها كبيره ودي الغرفه التانيه تاني والعماره فيها اتنين اسنصير ومدخلش